Bé, felicitat a tots els puntics per estos deu anys, eh, esperant que com a mínim n'hi tornem a fer deu anys més eh, i sobretot donar les gràcies a tothom que mínimament ha pogut ajudar a tirar endavant la feinada que s'ha fet durant aquests deu anys de vida i, i que esperem i contem amb tots ells i amb tots aquells que vulguin eh, sumar-s'hi.